Такий вигляд має система автоматичного зважування вантажівок. Поки що вона без камер і сканерів, каже заступник начальника служби автомобільних доріг області Іван Костюк. За його словами, встановити їх мають до кінця року. «Це влаштована у нас метилова рама, на якій буде передбачено сканери, які сканують там вагу габарити, також на ній будуть влаштовано датчики. На дорожньому покритті вже влаштовано 21 датчик для вагового контролю. Будуть влаштовані також освітлення і камери для фотофіксації. Працюватиме система цілодобово, об'їхати її неможливо, каже заступник начальника Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. За його словами, раніше вантажівки зважували лише на спецмайданчиках. Для цього водію потрібно було зупинитися та заїхати на вагу. «Мобільні вагові комплекси працювали по графіку, де цілодобово, де там тільки 8 годин водії стояли. Вичікували, коли комплекс з'їде, тоді проїжджали. Тут вже з міста вичікувати нема, водій продовжує рух, а рамка фіксує, якщо є порушення». Усі дані про перевантажений автомобіль, а це габарити, вага, швидкість і номерний знак вантажівки перевірятимуть у Києві, каже Ігор Табака. Штраф за порушення виписуватимуть власнику вантажівки. «Повна маса транспортного засобу на дорогах загального користування не повинна перевищувати 40 тонн. Крім того, є порушення – це навантаження на вісь. Навантаження на вісь – 11 тонн на одиночну вісь, 16 тонн на здвоєну вісь і 22 тонни на встроєну вісь. Якщо йде перевищення в процентному співвідношенні від 5 до 10 штраф 8,5, від 10 до 20 відсотків – 17, від 20 до 30, 30 – 34 і якщо Будь-який з нормативів перевищений більше 30 відсотків – штраф 50 на тисячі. Якщо під час маршруту перевантажений автомобіль потрапить у декілька таких рамок, штрафи виписуватимуть за кожну, каже Ігор Табака. Сплатити його потрібно впродовж 10 днів, в іншому разі – його подвоять. Ярослав працює водієм вантажівки 43 роки. Каже, їде з Ходорова. Про встановлення системи говорить так. – Дуже добре. – А чому? менші будуть брати. Те, що воно буде в землі, і я заїхав собі спокійно, ніхто мене не зачіпає, це є супер». Ще один будій вантажівки – Костянтин Лящук Каже, перевантаженим на маршрут не виїжджає. «Контролюємо, розміщуємо вантаж, щоб не було перевантаження по машині. Звичайно, треба, щоб дороги зберегти». Загальна вартість однієї системи автоматичного зважування – 16 мільйонів гривень, каже заступник начальника служби автомобільних доріг області Іван Костюк. За його словами, це гроші з Державного дорожнього фонду. Окрім цієї, на Тернопільщині встановлять ще три таких системи – на дорозі М-19 біля Чорткова, Н-18 біля кордону з Івано-Франківською областю, а також М-09 Львів-Тернопіль на кордоні з Львівською областю, розповів Іван Костюк. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.